Incredibil cine e criminalul care i-a mecelerit soia, iar apoi a fochiei isoacrei? Uchigaun era un apreciat intelectual. Bărbatul acuzat ce a provocat moartea fostei sale soci sublinierea mamei acesteia, din Reghin, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Judectorul de drepturi subliniere, liberci din cadrul tribunalului, Mure subliniere a admis vineri propunerea formulată de parchetul de pe lângă tribunalul Mure subliniere subliniere. I-a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatului Muntean Viorel. Cercetat pentru omor, tentativ la omor sublinierei distrugere, fiind principalul suspect în cazul uciderii a două femei din Reghin. Decizia Tribunalului Mure subliniere poate fi atacat cu contestație în termen de 48 de ore de la pronuncare pentru inculpat sublinierei de la comunicare pentru procuror. Cele două victime, Ungureanu Cecilia, 59 ani, sublinierei mama sa, Ungureanu Rosalia, 85 ani, au fost evacuate joi seara din apartamentul lor din municipiul Reghin de pompieri alertați se sting un incendiu, prima fiind scoasă decedat, în timp ce a doua. Cu arsuri foarte grave a fost predat echipajelor medicale sub a murit la spital. <fie> Anchietatorii susțin că în timp ce pompierii interveneau pentru salvarea celor două femei, Viorel Muntean se tetea în ma în înfă. Cablocul lui sublinieră i-urmrea acțiunea. Parchetul de pe lângă Tribunalul Murea Subliniere a precizat ce din fi subliniere a de preliminar preliminare întocmit de Iml mure Subliniere s-a stabilit ce moartea femei de 59 de ani a fost violent, fiind cauzat de hemoragia intern-hemotorace masiv lateral sublinierei externă, consecinca unor pelegii înjunghiate penetrante cu leziuni pulmonare sublinierei cardiace. De asemenea, aceasta prezenta sublinierei numeroase traumatisme craniofaciale. La autopsie s-a constatat că femeia a fost înjunghiat de 11 ori, subliniere, i lovit în cap cu un corp dur. Cele două femei care, sublinierea i-au pierdut viața la Reghin, incendiate în propria locuință a obținut anul trecut un ordin de protecție împotriva agresorului Viorel Muntean împotriva acestuia fiind deschis dosar penal pentru amenințări în formă continuat Potrivit portalului instanței în iulie 2017, Cecilia Muntean, redevenit după duplivorc, a solicitat un ordin de protecție emis de judecătoria Reghin, prin care s-a dispus obligarea agresorului purât Viorel Muntean la pestrarea unei distanțe minime de 100 m fac de victima reclamant, precum subliniere-i fac de resubliniere din ca acesteia, pentru o perioadă de subliniere aselun subliniere. Evacuarea lui din locuinca mamei reclamantei, din Reghin. În In hotărârea instanței se mai arta ce Viorel Muntean este obligat să păstreze o distanță minim de 100 m fac de mama reclamantei, Murean Rozalia, sublinierea ICEI este interzis acestui a se orice contact inclusiv telefonic, prin corespondent sau în orice alt mod, cu victima reclamant, pentru o perioadă de a se luni. Tot anul trecut, împotriva lui Viorel Muntean, fost soție, Cecilia, a depus o plângere penal iar pachetul de pe lângă judectoria Regin l-a trimis în judecat. Dosarul penal este pe rolul judecătoriei Regin, pentru sever sublinierei a infracțiunii de amenincare în formă continuat trei acte materiale, sublinierei are un nou termen de judecat în luna mai. Agresorul este recunoscut pentru o serie de inovacii. Apropiaci spun că după ce -a decise, sublinierei continue activitatea în sectorul privat, a dat faliment sublinierei, sublinierei a pierdut apartamentul, începând apoi sublinierei declinul familiei.